Dobrodošli v Sladki Akademiji. Danes imam za vas en poseben recept. Nastal je tako, da sem piškot namakal v mleko in si pomislil, oh, to bi pita. In kot dokaz, da se sanje res lahko resničijo, sem spet pito. Piškoti in mleko pita sem me poimenoval. Vi jo pa poimenujte, kakor jo želite. Sestavljena je iz krhkega testa, v katerega sem dodal kaplice temne čokolade. se veste, tako kot tisti ameriški piškoti z čokolado. Tale mus je pa tako mlečen, o moj bog. In gor vas čaka še slana karamela. Zdaj pa rečte, jaz imam kot že v luftu in gremo um, kar pečt. Vsečano maslo narežemo na kocke. Dodamo sladkor v prahu. Maslo in sladkor v prahu stepamo z lopatastim nastavkom nekaj 3 minute, toliko, da se skupaj se poveže in da postane kremno. Dodamo jajce, vanilijo in premešamo. Vzamemo moko. K moki dodamo še malce soli in vse skupaj predsejemo kar v posodo mešalnika. Ko imamo testo lepo povezano, dodamo noter še koščke temne čokolade. Fajn je, da uporabite protele kaplice, kapljice, ki se ne bodo stopile v pečici. Uh, to stresemo noter k testu in sama ena palka to brnemo čist na hiterco, da se vse skupaj premeša, potem pa oblikujemo testo zapito. zavijemo v folijo. Testo imamo zdaj zavito v folijo za živila in ga prestavimo kar za pol v zamrzovalnik, ker imamo res mehko maslo. Klajeno testo razvaljamo med dvema peki papirjama na debelino 3 mm. Prestavimo v pekač zapito in oblikujemo rob. No pite preprosto prebodemo z vilicami, to poskrbi za to, da bo spostilal paro skozi testo in se nam ne bo dvignilo med peko. Kajti, tole pito bomo pripravili po metodi slepe peke. To pomeni, da testo spečemo samo, takšno kot je ja, in potem bomo dodali noter na del. Zdaj pa tole predstavimo še vsaj za 15 minut v hladilnik, pred v pečico. Če vam pa ostane, kaj okay, je testat, koliko ga je meni, lahko pripravite piškote, um, te lahko tudi v zamrzovalnik, pa si kdaj na hitro naredite piškote. 25 cm premer je pa tole. To čudovito pito pečemo 20 minut, kar je 10 minut več kot 10 minut. <laughs> na 180 stupinja, ko mi čakam. Zdaj pripravljamo karamelo in mogoče se sprašujete, zakaj sem dodal med. In to je zato, da bo imela karamela na koncu lepšo teksturo. Če želite, ga lahko tudi izpustite, ker vem, da eni ne se grevajo radi medu. Imamo tukaj sladkor, ki ga bomo dodali najprej tretjino. Vse skupaj se greli tako, da se stopi, potem bomo pa postopoma dodajali in sladkor in ostale zadeve. karamela pripravljena, dodamo še sol. Ko je karamela jantareve barve, ne še preveč temna si, natočimo 90 ml smetane za stepanje in potem to vmešamo noter v karamelo. Na to bomo dodali pa še na koncu še maslo. Prilijemo smetano in mešamo toliko časa, da se karamela poveže. stavimo z ognja in vmešamo še maslo. Tako, slana karamela je zdaj pripravljena, vmes se je testo zapito tudi že speklo. Preprosto prestavimo karamelo v eno posodico in jo ohladimo, predem nadaljujemo. Če želatine namočimo v hladno vodo. Zdaj smo pričeli z glavnim delom te sladice in sicer mlečno mus kremo, ki bo lepo zaključila to pito. Začeli smo tako, da smo v hladno vodo namočili tri lističe želatine. Tle piše, da se mora namakati 5 do 7 minut, jaz vam priporočam, da namakate 10. Če bote pa delali za želatino v prahu, je pa to 5 gramov želatino v prahu. Želetino zdaj dobro odcedimo in stopimo v malši količini vroče smetane. V skledi zmešamo likoto in sladkor prahu. Prilijemo smetano z želetino Mešamo še stepeno smetano. Vsaj premešamo in prelijemo, čez ohleo in pečeno testo za pito. Takole. Staj pa ven vseme hurčke iz musa, če je slučaj kakšne nese, veliko jih ne bo. Zdaj pa tole našo pito preprosto predstavimo v hladilnik za 4 ure, vsaj 4 ure, še boljše pa je čez noč. Pito okresimo še slano karamelo in postrežemo. Dobar tek!